یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہوم ہوم ٹیپ فیوچرس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو آج سکھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس میں کچھ ٹائپ کر کے اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے فیوچرس ہیں ہوم ٹیپ اور اس کو ٹائپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ نشانی تھی آر اے این ڈی پھر آپ دے دیں انٹر پریس کریں تو یہ کچھ ورڈس ٹائپ ہوئے ہوئے آ جائیں گے آٹومیٹکلی اس کے بعد آپ ان ورڈس کو آپ سب سے پہلے ہم آپ کو کاپی کٹ اور پیسٹ کرنا سکھائیں گے سب سے پہلے آپ سلیکٹ کریں یہ آپ نے سلیکٹ کیا ماؤتھ سے سلیکٹ کریں اسے ایزیلی آپ یہاں سے پریس کر کے رکھیں یہ کلچر کو یہاں رکھیں اور لیفٹ بٹن پریس کر کے رکھیں اور ماؤس کو آستہ آہستہ موو کراتے جائیں یہ ہم نے ایک پیراگراف سلیکٹ کیا پھر کلسر کو اس کے اوپر رکھ کر آپ رائٹ right کلک کا بٹن دبائیں تو آپ کے پاس آ جائے گا آپشن کاپی کٹ اور پیسٹ کا کہ یہ آ گیا کٹ اور کاپی جب آپریں گے تو ہاں کٹ کریں گے تو پھر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کٹ کرنا سکھاتا ہوں یہ ہم نے ایک جملہ یہاں سے کٹ کیا اور اس کو میں ابھی نیچے یہاں پر پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر تو میں نے یہاں پہ رائٹ کلک کیا اور یہ پیسٹ کا آپشن آ گیا اور یہ میں نے پیسٹ کر دیا تو یہ جملہ اوپر سے کٹ ہو کر گیا اس کے بعد میں آپ کو اب کاپی کرنا سکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کلچر کا لیفٹ بٹن پریس کر کے رکھیں جہاں سے سلیکشن شروع کرنی ہے وہاں پر کلسر کا کلک کریں جہاں پر کلک کریں جیسے یہاں پر کیا ہوا بالکل ٹاپ پر اسٹارٹ ہے جہاں سے ٹو میک یہاں سے میں نے یہ پورا جملہ یہاں تک سلیکٹ کیا اس کے بعد میں نے رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد آ گیا کاپی کے بعد آپ آ آپ اس کو کہاں پر بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں یہاں کرنے کے بعد میں نے رائٹ کلک کیا اور پیسٹ کا بٹن دبا دیا تو یہاں پر پیسٹ ہو گیا یہ ہے کاپی کٹ پیسٹ کے آپشنس ہیں آپ سب سے سلیکشن کرنی ہے جو جو آپ کو جملہ کاپی کرنا ہے کٹ کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے یا کوئی ورڈ بھی آپ کو کاپی کرنا ہے صرف ایک ورڈ کاپی کرنا ہے تو ایک ورڈ سلیکٹ کریں اگر آپ کو پورا جملہ کاپی کرنا ہے تو پورا جملہ سلیکٹ کریں پورا پیراگراف سلیکٹ کریں یہ ایک پیراگراف سلیکٹ کیا اس کے بعد آپ اس کو کاپی کریں کٹ کریں اور پھر پیسٹ کریں کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو جہاں پر بھی پیسٹ کرنا چاہیں یہاں پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پیسٹ کر دیں کاپی کرنا ہے تو پورا جملہ کاپی کریں اور اس کو پر بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں پورے کو یہ ہم اس کو یہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا یہ پورے جملے کو اور ہم نے اسے کاپی کیا اور ہمیں ہم نے اسے یہاں پیسٹ کر دیا یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں ہم اسے یہ پیسٹ ہو گیا یہ ہے کاپی کٹ اور پیسٹ اس کے بعد ہم آپ, آپ, آپ, آپ کو آتے ہیں یہ آپ اور اس کے پہلے سلیکشن کریں اور اس کے بعد آپشن راؤنڈیڈ ایم ٹی بولڈ ہے اس کے علاوہ بہت سارے وہ ہیں جو جو بھی آپ اس میں سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ہم نے ایک یہ ہم اس کو رکھنے والے ہم نے رکھے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنٹ چینج ہو گئے اس کے بعد یہ والے فاؤنٹ کو ہم کو کوئی اور فاؤنڈس رکھتے ہیں ٹائمز ایریلس ایل ہم نے یہ فاؤنڈ رکھے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں اس کے بعد ہم نے یہ سلیکٹ کیا اس کو ہم نے یہ والے فاؤنٹ رکھ دیے اس کے بعد آپ کو لاسٹ پیراگراف کو سلیکٹ کریں اس میں بھی آپ کوئی سے بھی فاؤنڈ رکھ سکتے ہیں یہ مختلف فاؤنٹس ہیں یہ ہم نے فاؤنٹ اس کے رکھ دیے اب ان کی ہے سائز چینج کرنا پھر دوبارہ اس کو سلیکٹ کریں اور اب ہم اس کی سائز چینج کریں گے 11 ہم اس کی سائز رکھتے ہیں